Venku zmokl, proto leží v klubíčku, hřeje se na sluníčku. Kdo ho z toho vyruší, dříve než se vysuší, tak dostane za uši, přísahám na příduši. Když si nikdo s čoklem honem neporadí, Lidem kolem do pozadí Hrom a plecha do pořecha To nám bádí Zase krápe Čokl chrápe Nikdo ani nedutá Je povaha mrzutá Ta potvora chlupatá Natrhne i kaťata A vyže nezavrata Každého na to tata Ten kdo prchá, za náš o něco déle, toho kousne čokl směle do kalho, prostě hafne a pak rafne do pudele. Teď když leje, tak nám zleje. je, čokl trůní v baráku, nás vyhnal do váku.